Ні ні, ні, ні, я сам поряд не хліба треба... хмельничанин Олександр каже, скуштувати соціальні робіди приходить кілька разів на тиждень. Сьогодні до автовокзалу No2 у Хмельницькому, де роздавали їжу, прийшов вперше. Доволі смачний, направду борщ, чай. Ну хліб, чай і печиво. Ви часто приходите? А, ну конкретно сюди перший раз. От раніше роздавати. А не ці, ці самі люди. В парку Фринка. Що ви змушуєте приходити? Доводі спеціальні Психані... фінансові труднощі. Говорить інвалід другої групи Григорій Коваль. Ви часто приходите за обідом? Часто. Часто. Де ви просиваєте? Я ж вон У меню обіду порція борщу, два шматочки хліба, стакан чаю і печиво. Годують безкоштовно людей, котрі опинились у скрутних життєвих обставинах. Гарячими обідами понеділка та щосереди забезпечують працівники Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації, розповідає заступник директора закладу Ростислав Максимів. «В понеділок з 12 години, а в середу ми на, дві, це на другій автостанції, де ми зараз знаходимося по понеділкам, а в середу на, в районі парка Івана Франка з 2 години дня. По фінансуванню, що на цей рік виділено 203 тисячі гривень на гарячі обіди, так звані гарячі обіди на колесах. Входить в меню, це гарячий обід, перша страва, хліб чай і печиво. Так, як показує практика, що збирається від 40 до 50 чоловік. Допомагають роздавати обіди представники громадської організації «Територія добра – поділля», каже їх волонтер Володимир Тарасюк. В основному, в основному це люди, які потрапили в якісь життєві складні обставини, тобто або в алкоголь, або в наркоманію, або у людей по будь-якій причині забрали житло і люди залишились на вулиці. За словами заступника директора Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації Стояслава Максимєва. Виїзні обіди у центрі запровадили два тижні тому. До цього безкоштовні обіди роздавали у центрі по вулиці Житецького, 22. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.